Om du eller dina kollegor står klara för att ta dig programmering eller digital kompetens i undervisningen så testa digitala lektioner. På digitala lektioner hittar jag det jag söker på ett enkelt sätt och jag kan välja utifrån vilket behov mina elever har och vad vi ska jobba med.